Aletaan olla jo nykyään siinä, siinä digitaalisen pelikulttuurin vaiheessa, että Lähes kaikilla eläkeikäisilläkin on jo vuosikymmenten kokemus ja kosketus erilaisiin rikkaisiin digitaalisiin pelimuotoihin, niin on, on aika laajalaisesti osin huomaamattakin muuttanut kulttuuria ja yhteiskuntaa. Osa tutkijoista puhuu siirtymästä suorastaan niin peliyhteiskunnan alueelle, eli elänenkielinen termi Ludic Society tai ludifikaatio on, on sellaisia, mitä tässä yhteydessä käytetään. Sillä tarkoitetaan sitä, että Aikaisemmin kuin melko pienen nuorten pelaajien ryhmän ulottuvilla olleet tavat vuorovaikuttaa ja kyky ikään kuin käyttää pelejä sosiaalisissa tilanteissa, viestinnässä, itseilmasussa tai vaikka erilaisten asioiden ongelmanratkaisussa, niin onkin yhtäkkiä ikään kuin lähes kaikkien ulottuvilla. Ei se edelleenkään, niin kuin intohimoinen peliharrastus ei toki ole niin tasaisesti jakautunut, se painottuu nuorempiin ihmisiin. Pelien ja oppimisen suhde on tietysti sillä tavalla rikas, että meillä on ihan oppimiseen suunniteltuja pelejä, eli oppimispelialue on laajeneva, missä otetaan joku tiedon alue, pelillistetään se, eli otetaan sitten fysiikkaa tai matematiikkaa ja muuta, ja siitä tehdään elämyksellisempiä. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen laaja alue itsessään. Sitten on se, että Kymmenet ja kymmenet erilaiset niin kuin ajanvietteelliset, viihteelliset ja taiteellisesti kunnianhimoiset pelityypit, mitä tällä hetkellä tehdään, kehitetään ja harrastetaan niin roolipeleistä pöytäpeliä ja lautapelien ja korttipelien kautta, niin kuin liikunnallisiin peleihin ja joukkuepelaamiseen ja muuhun, niin kaikissa niissä aktivoidaan ihmisiä tietyn tyyppisten haasteiden äärellä. Jos ajatellaan sitä, että mitä ihmisessä kun hän kohtaa leikillisen haasteen, niin hän irrottautuu ikään kuin siitä, stressaavasta suorittamisen ja, ja paineiden alla olemisesta puhutaan pelin taikapiiristä siitä, että ää, tässä ikään kuin ollaan vain leikisti. Ja ää, silloin hän yleensä saa itsestään vapautuneemmin irti erilaisia asioita, hän lähtee rohkeammin kokeilemaan. Myös kun ryhmä toimii tämmöisessä pelillisessä ja leikillisessä ää, toimi, toimintamoodissa, niin silloin he saavuttavat kenties rohkeammin erilaisia asioita. Ja siellä ää, tietysti niin pelityypistä riippu niin kehittyy hyvin, hyvinkin laajasti erilaiset ää, ihan fyysiset ää, taidot ja valmiudet, sitten, niin äly, älylliset ongelmanratkaisutaidot, ää, viestintätaidot, tiimi, tiimityöskentelytaidot on esimerkiksi niin, ää, tärkeä osa monia verkkopelejä, että siellä puolella voi saattaa kannuksia, joilla voi olla sitten merkitystä ihan työn hakemisessakin, jos on tämmöinen työpaikka ja yritys, missä tämän tyyppistä näyttöä ja osaamista esimerkiksi arvostetaan. Ja myöskin ehkä jos ajatellaan niin joissain tapauksessa luovuuden suhteen, niin ei edes valmiin pelin tarvitse olla saatavilla, vaan se Pelin suunnittelu saattaa olla nimenomaan se pelillinen kokemus, se ulottuvuus, jonka kautta sitten kehitetään juuri niitä luovia taitoja ja valmiuksia, jotka on sitten tulevaisuuden kannalta hyvinkin olennaisia. Eli koneet voivat monia asioita meiltä ikään kuin ehkä syrjäyttää työelämässä, mutta nämä uutta luovat ja inhimillisiä merkityksiä rakentavat ulottuvuudet on nimenomaan sellaisia, missä ihmisillä on tulevaisuudessakin työsarkaa. Pelien ja yhteisöllisyyden välinen suhde on mielenkiintoinen, koska siinä on tiettyä kaksijakoisuutta. Meidänkin tutkimusten mukaan on osa ihmisiä, jotka esimerkiksi työssään ja muuten elämässään kokee jo niin paljon sosiaalista vuorovaikutusta, että heille pelit on epäsosiaalinen pakopaikka, omaan oman ajan ja oman tilan raivaamisen mahdollisuus, että nyt isi tai äiti pelaa ja nyt ei mielellään häirittäisi, että minulla on täällä ihan yksityinen hetki. Mutta hyvin pitkälti pelit on sosiaalisia ja niihin liittyy sosiaalinen vuorovaikutus, että klassiset pelit on ne sitten taito- tai onninpelejä, niin yleensä ainakin kahden ihmisen välisiä. Toki löytyy tämmöisiä niin niin yksin puhattavia pelejä myöskin, mutta kyllä tulevaisuuden kannalta niin pelien yhteisöllisen ulottuvuuden kehittyminen on yksi mielenkiintoinen piirre, jota kannattaa seurata. Että jo esimerkiksi tämä e-sports-ilmiö ja se, että millaiset valtavat yleisöt, äh, ihmisten pelaaminen sitten kun sitä striimataan ja videoidaan ja välitetään äh, muiden ihmisten ulottuvilla, niin se tuo sitten aivan uusia mahdollisuuksia. Sillä on jatkuvasti chat-ikkunat auki ja ihmiset äh, tuht, äh, muodostavat ystävyyssuhteita tai ainakin tuttavuuksia sitten näihin pelimaailman esiintyjiin, tietysti peliryhmät, pelitiimit, peliklaanit tai kiltajärjestelmät ovat sellaisia, joita varsinkin näissä laajoissa verkko-roolipelimaailmoissa on ollut jo pari, pari vuosikymmentä ja pidempään kieli. Pelien yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet on vielä ehkä sellainen, että sitä on vasta vähän ehdetty raapasemaan. Eli on, on esimerkiksi Näitä kaupunkisuunnittelukokeiluja, joissa otetaan joku City Skylands kaupunkisimulaattori ja ryhdytään sitten rakentamaan uutta Hämeenlinnaa tai hahmotelmia siitä, että millä tavalla meidän kotikaupungin tai seudun pitäisi kehittyä tai miten se voisi kehittyä. Mutta laajemmin puhutaan tästä gamificationista eli pelillistämisestä monenlaisten ongelmien ja haasteiden yksilötason, ryhmätason ja globaaleidenkin ongelmien ratkaisun yhtenä yhtenä välineenä. Eli jos ajatellaan sitä, että ihmisiä, ihmiset itsekin tiedostaa, että kannattaisi liikkua aktiivisemmin, että pysyisi terveempänä, siihen voidaan kehittää tämmöisiä pelillisiä itsen ja, ja sosiaalisen kannustuksen järjestelmiä, joissa koko ajan ikään kuin sparrataan sitä tiettyä toimintamallia, mitä halutaan. Mutta laajemmassa mittakaavassa tietysti niin meillä on aika, aika paljon sellaisia niin sanottuja visaisia ongelmia, joissa niin monet asiat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja esimerkiksi poliittisissa äänestystilanteissa on usein hyvin vaikea sanoa, että jos niin poliitikko lupaa kymmenen kaunista asiaa ennen vaaleja, niin mitä yhteiskunnalle tapahtuisi niin kuin globaalissa mittakaavassa, jos nämä lupaukset pantaisiin ää, toteen? Ja herää kysymys, että pystyisikö tämmöisillä pelillisillä simulaatiolla, esimerkiksi mallintamaan todellakin sitä, että millä tavalla yhteiskunta ja maailma sitten alkaisi toimia tämmöisessä riittävän kompleksisessa mittakaavassa, mikäli tämän tyyppisiä ratkaisuja sitten oikeasti tehtäisiin käytäntöön. Ja tietysti niin tällä hetkellä meillä poliittisessa päätöksenteoksessa esimerkiksi niin talousjärjestelmän mallintamisessa on jo tietyn tyyppisiä tämmöisiä ammattikäytössä olevia pelillisiä simulaatioita, simulaatioita kansantaloudesta olemassa, mutta se, että meidän kansalaisten ulottuville tulisivat tämän tyyppiset simulaatioon, tämmöisten ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon ja myöskin niistä neuvotteluun liittyvät työkalut, niin se on aivan uuden tyyppistä tämmöistä osallistavaa pelidemokratiaa suorastaan ja sitä ei vielä juurikaan olla kokeiltu. Tulevaisuudessa nuoret ja miksei aiku, aikuiset vanhemmatkin tarvitsevat kasvavassa määrin ä, kykyä ä, oppia uutta eli tämmöisiä metataitoja, valmiuksia siihen, että sen lisäksi, että osataan joku asia, niin osataan myöskin oppia uutta, omaksua uusia tietämiseen ja taitamiseen muotoja. Ja myöskin osataan ikään kuin lähteä hakemaan apua oikealla tavalla ja oikeasta paikoista. Ja tämän tyyppinen ongelmanratkaisuun, neuvottelun, tiimityöskentelyn valmiuksien kenttä on tietysti semmoista, joka kun puhutaan tämmöisestä osallistumisen kulttuurista, joka liittyy hyvin tiiviisti sitten pelikulttuuriin, niin on, on sitä, mitä pelienkin parissa niin aktiivisimmillaan voidaan harjoittaa ja harjoittaa.